Hei, olen Annika Valaranto Tietoarkistosta. Tässä esityksessä kerron teille anonymisoinnin lähtökohdat eli ne asiat, joihin tulee kiinnittää huomiota tehdessäsi tutkimusaineistoosi anonymisointisuunnitelmaa. Yleiset lähtökohdat suunnitelulle ovat aineistokohtaisuus. Anonymisointi tulee tehdä aineistokohtaisesti, koska kohdejoukko ja kerätyt tiedot vaihtelevat tutkimuksittain. Vain samanlaisina toistuvissa sarja-aineistoissa anonymisointi pystytään toistamaan samanlaisena. Niissäkin valittu anonymisointilinja tulee silti tarkastaa ajoittain. Selvitä vastuut ja aikataulut. Tämä tarkoittaa sitä, että jos tutkimushankkeessa on useita tutkijoita, selvitä kuka vastaa anonymisoinnin suunnittelusta ja sen toteuttamisesta. Varaa aikaa. Jos tiedät anonymisoivasi aineiston, siihen kannattaa varata aikaa ja taloudellisia resursseja jo tutkimusprojektin suunnitteluvaiheessa. Dokumentoi. Anonymisointipäätökset ja niiden perustelut on hyvä kirjata ylös, esimerkiksi arkistointia ja jatkokäyttäjiä varten. Anonymisoinnin dokumentaatio tulee tehdä niin, ettei niiden perusteella voi päätellä poistettuja tai karkeistettuja alkuperäisiä arvoja. Seuraavaksi käymme läpi viisi anonymisoinnin suunnittelussa tärkeää asiaa. Perusjoukkoja otanta, aineiston sisältö, aineiston ikä, vastaajista muualta saatavat tiedot sekä käytettävyys ja anonymiteetti. Mukana on myös konkreettisia esimerkkejä. Arvioi ensin tutkimusaineistosi kohdejoukko ja aineiston sisältö ja se, voiko niiden perusteella tunnistaa henkilöitä tai ryhmiä. Anonymisointipäätöksissä on aina lopulta kyse kohdejoukon, vastanneiden henkilöiden ja kerättyjen tietojen välisten suhteiden tarkastelusta. Kohdejoukko on tutkimuksen kohtana olleet henkilöt, ryhmät, organisaatiot muut sellaiset. Tutkimusaineistojen päätyy lopulta osa tavoitellusta kohdejoukosta. Kohdejoukon kohdalla tulee miettiä, voidaanko etukäteen tietää, keitä henkilöitä datassa on. Osa kohdejoukoista on ulkoapäin määriteltävissä ja osa ei. Kohdejoukko vaikuttaa olennaisesti siihen, mitä tietoja aineistosta tulee poistaa. Jos sama kysely tai haastattelu tehdään eri kohdejoukoille, kuten varusmiespalvelusta suorittaville, hallituksen ministereille tai loppuunpalamisesta kärsiville suomalaisille, anonymisointi pitää arvioida kaikissa kolmessa kohdejoukossa erikseen, siis siitä huolimatta, että kysely on sama. Siihen voidaanko tietää, että datassa on, etukäteen, vaikuttaa myös otantamenetelmä ja vastausprosentti. Eli miten kohdejoukon havainnot on poimittu ja kuinka moni kohdejoukosta tai otoksesta lopulta päätyi dataan. Olemme nyt aineistoportaali Ailassa. Katsotaanpa muutama esimerkki aineistojen kohdejoukoista ja otantamenetelmistä. Käytän esimerkkinä tietoarkiston arkistoituja tutkimusaineistoja. Ensimmäisenä esimerkkinä on määrällinen lastenohjaajaopiskelijoille tehty kysely. Täältä aineiston kuvailusta perusjoukon kohdalta näkee, keitä tutkimuksessa tavoiteltiin. Tässä perusjoukko on siis vuonna 2014 lapsia perhetyön perustutkinnon opiskelun aloittaneet opiskelijat. Kyseistä alaa voi opiskella Suomessa vain 12 kristillisessä oppilaitoksessa. Otantatiedoista näkee, että kyseessä on kokonaisaineisto. Eli tutkimuksessa kutsu lähetettiin kaikille kohdejoukon henkilöille. Alhaalta vielä täältä nähdään, että vastausprosentti on noin 24, eli noin joka neljäs opiskelija löytyy datasta. Mitä suurempi vastausprosentti kokonaisaineistossa on, siis sitä todennäköisemmin henkilö löytyy datasta. Toinen esimerkki on kvalitatiivinen kirjoitusaineisto arkipäivän kokemuksia köyhyydestä vuodelta 2019. Kohdejoukko, täältä kun mennään taas katsomaan, on täysi-ikäiset suomalaiset, joilla oli kokemuksia köyhyydestä. Kyseessä on itsestään muotoutunut näyte, sillä tutkittavia tavoiteltiin yleisesti jaossa olleilla kirjoituskutsulla. Tämä kohdejoukko on esimerkki ulkoapäin hankalasti määriteltävästä kohdejoukosta. Köyhyyden kokemuksen voidaan ajatella olevan suomalaisilla hetkellisellä tilana yleinen, eikä sitä voi päätellä ihmisistä ulkoisista merkeistä. Näin ei voida siis etukäteen tietää, kuka suomalainen tutkimukseen on osallistunut. Siirrytään kohdejoukosta aineiston sisältöön. Huolimatta kohdejoukosta tärkeintä on aina katsoa, mitä tietoa datassa on kerätty. Aineisto voi sisältää suoria tunnisteita, eli tietoja, joiden perusteella voidaan henkilötunnistaa heti. Ne pitää aina poistaa. Aineisto voi sisältää myös epäsuoria tunnistoita, kuten syntymävuosi, kunta ja tulot, joita yhdistelemällä henkilö saattaa tulla tunnistetuksi kohdejoukossa. on kolmansia osapuolia koskevia tietoja pitää suojella, koska he eivät tiedä, että heidän tietoja on annettu. Joskus kolmansien osapuolten kautta voi tunnistaa vastaajan, joskus taas vastaaja voi paljastaa kolmannen osapuolen. Sensitiivisiä tietoja sisältävät aineistot ovat anonymisoinnissa suuren tarkkailun alla, koska tietojen paljastumisesta voi aiheutua normaalia enemmän haittaa. Katsotaanpa pari esimerkkiä. Ensimmäisessä katsomme tietoarkistoon arkistoidun kvantitatiivisen aineiston kyselylomaketta, josta näkee tutkimuksessa kerättyjä tietoja. Määrällisissä datoissa tulee anonymisoinnissa arvioida kaikki muuttujat, ei vain niin kutsuttu taustamuuttujat. Tässä aineistossa vastaajina on työllisyyspalvelussa olevia pitkäaikaistyöttömiä Jyväskylästä, Lappeenrannasta, Joensuusta, Kuopiosta ja Helsingistä. Aineistossa varsinaisina taustatietoina on esimerkiksi sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, koulutus työttömyyden ja työssäolon kesto, miten asuu, perhemuoto ja tulot. Kun katsotaan tietoja pidemmälle, huomataan, että datassa on arkaluonteisia tietoja, kuten onko ulosotossa, onko turvautunut leipäjonoon sekä lukuisia terveystietoja. Kiinnittäisin erityisesti tunnisteellisuuden kannalta vielä huomiota lopussa oleviin tietoihin. Siellä on nimittäin tiedot henkilöiden painosta ja pituudesta, joiden ääriarvot saattavat olla tunnisteellisia. Näitä kaikkia tietoja tulee suhteuttaa tutkimuskuntien asukasmäärään ja työllisyyspalveluiden asiakkaiden määrään. Tulisi pohtia, mitä datan tietoja yhdistämällä henkilö saattaisi olla tunnisteellinen kyseisellä paikkakunnalla, jos paikkakunta päätetään datan jättää. Seuraava esimerkki on kuvitteellisesta laadullisesta haastatteluaineistosta. Laadullisissa aineistoissa anonymisoinnissa tulee ottaa huomioon kaikki haastattelussa annetut tiedot. Tutkimuksessa on haastateltu 30 sosiaalityöntekijää Helsingistä ja Tampereelta, ja aiheena on ollut sosiaalityöntekijöiden kuormittuneisuus. Taustatiedoksi on kerätty päivämäärä, sukupuoli, ikäluokiteltuna, työnantaja, Sosiaalityön sektori, joka on tässä aikuissosiaalityö, ja työkokemusluokiteltuna. K on haastattelijan tunnus ja H haastateltavan. Olen tässä kuvitteellisessa esimerkissä merkinnyt eri väreillä mahdollisesti tunnisteellisia tietoja, joihin kiinnittäisin huomiota aineiston anonymisoinnissa. Haastattelu olisi todellisuudessa siis pidempi. Olen merkinnyt tekstiin keltaisella vastaajan liittyviä epäsuoria tunnisteita. Ensimmäinen kohta, johon kiinnittäisin huomiota, on, kun haastateltava kertoo olleensa ennen kesätöissä kivityöntekijänä. Toinen kohta on, kun hän kertoo asuvansa keskustassa, siis todennäköisesti Tampereen keskustassa. Seuraavana olen merkannut vihreällä kohdan, joka viittaa sensitiivisiin eli erityisiin henkilötietoryhmiin kuulumiin tietoihin. Tässä tulee esiin vastaajan terveyteen liittyviä tietoja. Sinisellä olen merkinnyt kolmansiin henkilöihin liittyviä tietoja, eli tässä haastateltava kertoo esimiehen kiusaamisesta ja muusta epäasiallisesta käytöksestä. Tieto voi paljasta esimiehen ja vastaajan ja siitä saattaa olla haittaa esimiehelle. Edelleen keltaisella on haastateltavan kuvaus työpaikkansa henkilökunnan määrästä, joka kuntaorganisaatiota tunteville saattaa paljastaa kyseisen yksikön. Lisäksi haastateltava kertoo psykologi kollegastaan, joka on aktiivinen kuntapolitiikassa. Tämänkin kautta yksikkö voi tulla tunnistettavaksi, koska kuntapäättäjistä on usein paljon tietoa julkisesti saatavilla. Lisäksi hän kertoo henkilökohtaisia tietoja psykologin mahdollisista tulevaisuuden opiskelusuunnitelmista ulkomailla. Aineiston ikä vaikuttaa myös anonymisointiin. Mitä enemmän aikaa on kulunut aineiston keruusta, sitä todennäköisemmin ihmisten antavat tiedot ovat muuttuneet, esimerkiksi asuinpaikka ja lasten lukumäärä. Pohdin myös, mistä lähtien tietoja on alettu laittamaan internettiin. Muista, että yli sata vuotta vanhoja tai kuolleiden henkilöiden tietoja ei tarvitse suojella. On kuitenkin muistettava, että kuolleen henkilön läheisten yksityistä pitää edelleen suojella. Anonymisoinnissa ei riitä, että ottaa huomioon vain datassa olevat tiedot, Tuleekin miettiä, voiko datan tai kohdejoukon tietoja yhdistää muista lähteistä saataviin tietoihin. Tähän on neljä näkökulmaa. Ota siis huomioon muut tutkimusdatat, joissa voi olla tietoa samasta henkilöstä. Ota huomioon myös julkisesti saatavilla olevat tiedot, kuten sosiaalisessa mediassa, uutisissa tai blogeissa tai til muissa tilastotiedossa olevat tiedot. Tulee pohtia myös, mitä ihmiset tietävät omasta ympäristöstään. Esimerkiksi aineisto, jossa kuntatieto tulee peittää, tulee anonymisoida myös esimerkiksi tunnisteelliset kunnan paikkojen kuvailut. Pohdi myös, mitä ihmiset tietävät toisista ihmisistä. Tiedämmekö me esimerkiksi työkavereidemme tai naapureidemme sairauksia tai uskontoa ja niin edelleen. Lopuksi, kun anonymisointipäätöksiä tehdään, tulee miettiä myös aineiston käytettävyyttä. Datan pitää säilyä käyttökelpoisena, vaikka anonymisoinnissa joudutaan aina vähentämään tietojen yksityiskohtaisuutta poistamalla tai karkeistamalla. Poista tai karkeista anonymisoinnissa siis niitä tietoja, jotka eivät ole aiheen kannalta merkittäviä. Jätä taas kaikista tärkeimmät tiedot. Esimerkiksi täysi-ikäisyyttä tutkivassa tutkimuksessa, jossa ikä pitää luokitella, luokittelu tulisi tehdä niin, että edelleen datasta pystyy tutkimaan täysiikäisiä ja ei täysiikäisiä. Alueellista vetovoimatutkittajassa taas on tärkeää jättää aluetieto tutkimuksellisesti järkevällä tasolla aineistoon ja kohdistaa anonymisointi muihin tietoihin. Anonymisoinnille voi uhrata myös tietoja, joiden käyttökelpoisuus analyysissä on heikko, esimerkiksi paljon puuttuvia tietoja sisältävät muuttujat tai aiheen kannalta epärelevantit tiedot. Muista, että älä tee anonymisointia kuitenkaan liikaa, jos siihen ei ole tarve. Esimerkiksi jatkuvia muuttuja on hyvä pyrkiä jättämään määrällisiin aineistoihin, jotta ne mahdollistaisivat erilaiset analyysit. Toiseksi, jos esimerkiksi määrällisessä tutkimuksessa riittäisi muutaman havainnon, eli vastaajan tiedon poistaminen, koko muuttujaa ei kannata poistaa. Joskus anonymisointi ei ole mahdollista, jos kohdejoukko on liian pieni ja tunnisteellinen. Tai jos annettuja tietoja on käytännössä mahdotonta anonymisoida niin, että aineistosta tulee käyttökelvoton. Joskus aiheesta on myös saatavilla liikaa tietoa ulkopuolelta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi jossakin hankeprojektissa sen työntekijöiden tehdyt haastattelut, kun hankkeesta ja sen työntekijöistä löytyy tietoa myös netistä. Tämän tyyppisissä aineistoissa arkistointi olisi voinut olla mahdollista, mikäli haastateltaville ei olisi luvattu anonymiteettiä. Viimeiseksi haluankin painottaa, että anonymisoinnissa on tärkeää noudattaa sitä, mitä tutkittaville on luvattu. Tässä olivat anonymisoinnin suunnittelun lähtökohdat. Kiitän puolestani ja ole yhteydessä tietoarkistoon, jos sinulla tulee jotain kysyttävää.